Tämän videon tavoitteena on tehdä laskin, jossa käyttäjä antaa kaksi lukua, ja ohjelma tulostaa lukujen summan. Eli ensin luetaan käyttäjältä kaksi lukua, ensimmäinen luku näin, ja toinen luku vastaavalla tavalla. Ja nyt ensimmäinen luku on muuttujassa A, ja toinen luku on muuttujassa B. Eli voidaan sitten tulostaa lukujen summa. Eli summa on ja sitten a plus b. Sitten mennään testaamaan, miten ohjelma toimii. Eli ensin annetaan ensimmäinen luku, annetaan vaikka kolme. Sitten toinen luku, se voisi olla viisi, eli pitäisi tulla kahdeksan, mutta kuitenkin tulee 35, eli tai ei nyt tällä tavalla. Pytonissa on semmoinen juttu, että on kahden tyyppisiä tietoja. Eli on lukuja ja on merkkijonoja. Eli jos miettii ensin ilman käyttäjän kysymistä, eli jos muuttujassa a on kolme, muuttujassa b on viisi, niin sitten jos laskee laskun a plus b, niin silloin kaikki toimii kyllä. Eli nyt on lukuja. Kaksi muuttujaa, kaksi lukua. Ja lukujen summa on kahdeksan. Mutta kuitenkin sitten, jos on merkkijonoja, eli tekstiä, niin sitten on Muuten samantapainen tilanne, eli nyt A on 3 ja B on 5, mutta koska nämä on merkkianoja, niin summa onkin 35, eli ensin 3 ja sitten 5. Sijohtuu siitä, että merkkianoissa plusmerkki tarkoittaa niiden yhdistämistä. Eli ihan samalla tavalla, jos se olisi esi ja merkki, niin tulisi esimerkki. Kuitenkin, jos on lukuja, niin usein tavoitteena ei ole se, että ne menisivät vain peräkkäin, vaan se, että saataisiin niiden lukujen summa. Eli nyt taas tulee kahdeksan, niin kuin pitääkin. Ja tämä sama näkyy myös silloin, jos on ihan ilman muuttoja, eli jos on 3 plus 5, tai sitten 3 plus 5. Tässä näin on ollut lukuja, eli tulee kahdeksan, kun taas tässä on merkkijonoja, eli tulee 35. Niin voidaan mennä takaisin meidän, meidän alkuperäiseen ohjelmaan, eli sinähän meillä oli anna ensimmäinen luku ja sitten anna toinen luku ja sitten summa on a plus b ja tässä tulee siis 35 ja syynä on se, että silloin kun on tämä input-komento niin se tallentaa käyttäjän antaman tiedon merkkijonona. eli ihan samalla tavalla käyttäjä voisi syöttää vaikka esi ja merkki ja niin menis yhteen ne osat. Mutta nyt halutaankin saada silleen, että näin ei ole merkkijanoja, vaan näin on lukuja. Ja se onnistuu niin, että laitetaan tähän tämmöinen int-funktio. Eli int-funktio toimii niin, että se muuttaa merkkijanon luvuksi. Eli ensin käyttäjä antaa tekstiä, joka on merkkijano, mutta se kuitenkin muuttuu sitten luvuksi ja menee muuttujaan A-lukuna ja tässä vastaavasti muuttujaan B. Nyt kun tämän suorittaa, niin voidaan antaa taas 3 ja 5 ja summa on 8, eli nyt tämä koodi toimii oikein. Vastaavasti voidaan laittaa vähän suurempiakin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja edelleen toimii hyvin. Sitten jos käyttäjä syöttääkin jotain, mikä ei ole luku, niin sitten ohjelma keskeytyy sen takia, että merkki on aha esi, ei voida muuttaa luvuksi. Eli nyt tämä ohjelma toimii vain silloin. Käyttäjä antaa lukuja ja silloin se onnistuu sitten laskemaan niiden lukujen summan oikein.